اليوم اقتلبوا شحادة شحادة، لحظة من اللي يبدأ من اللي يبدأ. لحظة صالح. الطابل اسمع الطبل موهبة. فند. طيب نعم يعني. يعني تاريخ تاريخ. يعني الناس تغار الي فيه, فيه لكن صحابنا يسيوه عليه. اللي الطابل الطبل يطبّلون للبشان ده. لا لا لا لا لا. من الناس يعني اللي اصحاب الطبول انهم يعني هذه مهنه عادي مهنه ومهنه هنا على رؤسنا واذا كنتم واذا كنتم الطبول سجلوني اكبر مطبل. تعال تعال تعال تعال